אנחנו מתבקשים לפרק לגורמים את מינוס 4T בריבוע, פחות 12T, פחות 9. מקום טוב להתחיל בו הוא לחפש גורמים משותפים לעיוורים הללו. בואו נתבונן בהם. שני העיוורים הראשונים מתחלקים ב-4, שני העיוורים האחרונים מתחלקים ב-3, אבל אין מספר שכולם מתחלקים בו. אנחנו יכולים להוציא החוצה את מינוס 1. כלומר, לומר שהביטוי הזה שווה ל-1 כפול 4T בריבוע ועוד 12T ועוד 9. עדיין יש לנו מקדם שאיננו אחד. על היבר ה-T בריבוע. אפשר גם לפתור את זה. באמצעות קיבוץ, וזה יעבוד. נקבל את התשובה הנכונה. אבל יש כאן משהו שאולי יקופץ לכם לעין. שהופך את הבעיה לקצת יותר פשוטה. על מנת זה, בואו נעשה פסק זמן. كان בצד ימין, ונחשוב מה קורה כאשר מכפילים a ועוד b כפול a ועוד b. למעשה, כאשר מעלים בינום בריבוע. יש לנו a כפול a, שזה a בריבוע, ועוד a כפול b, שזה a b, ועוד b כפול a, שזה גם a b, b כפול b, שזה b בריבוע. כך שאם מחברים את האיברים המרכזיים כאן, נקבלים א' ב-ריבואה ו-אוד שני א' ב' ו-אוד ב' ב-ריבואה. זהו ריבואה של בינום. כהית. אימא ביטוי זה كان 4 א' ב-ריבואה 12 אוד שני 9, ו-אוד תישר. מתים לתענית הזאת? ארבעה א' ב-ריבואה או א' זהו א' ב-ריבואה. ו-אימז א' ב-ריבואה להיות א'? אימז א' שווה. של של זה. קלומאר ואם זה b בריבוע, אני אכתוב את זה בצבע אחר, אם זה b בריבוע, אם התשע הוא b בריבוע, מכאן אנחנו יודעים שb שווה שלוש. הוא שווה של צריך שווה שלוש. גם שווה מינוס שלוש, שלוש או מינוס שלוש. אבל המספר אנחנו מדברים על העיוור האמצעי. האם הוא שווה 2AB? ובכן, אם נכפול 2T ב-3 נקבל 6T. ואם נכפול את זה ב-2 נקבל 12T. כך ש-12T כאן שווה ל-2 כפול 2T כפול 3. שזה 2 ואם היה לנו מינוס שלוש, היינו רוצים לקבל כאן מינוס שני מסרטיב, וזה לא היה עובד, לכן זה צריך להיות שלוש חיובי. אם כך, הביטוי הזה מתאים לתבנית של ריבוע, ריבוע שלם, ריבוע של בינום. לכן, אנחנו רוצים לפרק את הביטוי, את החלק המרכזי שלו, כיוון שעדיין יש לנו כאן מינוס אחת, את ארבעתיבה ריבוע ועוד שני מסרטיב ועוד תשע, אפשר לראות שזה שווה a ועוד b כפול a כלומר, 2T ועוד 3 כפול 2T ועוד 3. או במילים אחרות, 2T ועוד 3 בריבוע. זה מתאים לתבנית. וכמובן, לא לשכוח את, את המינוס 1 כאן. אפשר לפתור את הבעיה גם בעזרת קיבוץ, אבל הפתעון הזה מהיר יותר. זה ריבוע של מספר כלשהו, זה גם ריבוע של מספר כלשהו. אם ניקח את המספרים שמועלים בריבוע, נכפיל אותם ואת המכפלה נכפיל בשתיים, נקבל את זה. מכאן שזה ריבוע שלם.